גם אני בוגר עד סופים. שותפות יקרים, קשה להסתיר את ההתרגשות מהמראה מעל במה זו. הרעיון עולד לפני כשלושה חודשים, חצי משיחת טלפון, חצי מסטטוס, חצי מצחיק, חצי משעשע, פולי ואני היינו בארצות הברית, שנינו היינו בוושינגטון, שנינו היינו בכנס עם 18 איש, ובכלל לא ראינו אחד את השני. קראתי תסטטוס של פולי, שכתבה בהתרגשות על אלף אנשים, שהראו כאיש אחד למען מדינת ישראל. חזרתי לארץ, התקשרתי, דיברנו והסכמנו שלצערנו, בארץ, קשה להאמין שמחזה כזה היה יכול להתרחש. הרי בין רגע היו מתחילים להתווכח על פוליטיקה, על מנחה, על מי מדבר וכמה זמן. בינתיים, כפי שאתם רואים, הצטרפו אלינו ארבע עשר ארגונים ומאות אנשים שמכירים בצורך. זה מחמם את הלב, אך זהו רק קצה הקרחון. המטרה התקווה שנגיע ללא פחות ממיליונים. זה אפשרי, זה תלוי רק בנו. עשינו סקרים, ראיתם חלק מהתוצאות, אנחנו לא הופתענו מהתוצאות. בתוך אמנו אנו יושבים, אנחנו יודעים שרבים אלה המפחדים לדבר, להביע עמדה, החוששים מהתגובה שרוצים לימנה مسیח חלים המשסע והמפלג אבל ההבנה הזאת לא היטחיל רק בקנס בוושינגטון לכל אחד ואחד מאיתנו יש את הרגע האישי האירוע הנקודה בה הוא חש שהוא ניצב מעל המדרון החלקלק של עיבוד השליטה על צורת השיח. נבירה בארכיונים, חיתות בדפי ההיסטוריה, מעלה אין ספור דוגמאות של מנהיגים, מפקדי מחתרות ואלופים בצבא, שזכו לתואר בוגד או רודן, עם דימוים לערפת או מוסליני. השיח המשסה והמפלג נמצא בקרבנו מנאז, גם בוויכוח מי התחיל, לא כדאי שנתחיל. היו ציבורים שזכו לתואר פרופלורים וכאלה שלא הזיזו למניג, או כאלה שאינם ריוים לעיקרי יהודים והיו לנו גם ג'וקים מסוממים בתוך הבקבוק. קשה לקבוע האם היו אלו המנהיגים שהלהיטו את האמונים או הקיצונים שגררו את המנהגים. אלה הם תולדות עמנו. רחבה מול ירובעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייבנים, הצדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחים, ימנים מול סמולנים, חירות אל מול מפאי ובית הלל מול בית שמי וכפי שציין יורם תאר לב, עם ישראל, פילוג ומחלוקת וקינה, זאת הבעיה. האם לנצח נוכל להפתיח עם ישראל חי? ניתוח הממצאי מגלה שזה קיים גם בקרב אלה וגם בקרב אלה. זה נמצא בקרבינו הרבה יותר זמן ממה שאנו מוכנים להודות. זה נמצא בקרבינו הרבה יותר זמן ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. נכון שבשנים האחרונות כל אחד מאיתנו בהשקעה מזרית רכש לעצמו מחשיר. יש אומרים חחם, יש אומרים מטומטם, כולם מסכימים שהוא מסוקן. מעין אמצעי תקשורת פרטי בו יכול לכתוב כל, העולה על רוחו, יכול לשדר בחופשיות לעמונים ממש כמו תחנת רדיו, להפיץ סרטונים ותמונות כאילו רשת ערוצי טלוויזיה. כל אחד מאיתנו מצויד בתחמושת מדויקת, פוגנית, מעליבה, וחורצת דין הניתנת לשיגור מן המקלדת ללא כל אחריות. כאשר המציאות הזו כל נפוצה, כולם מתחרים בכולם. ערוצי התקשורת אלה באלה, המדיה החברתית בינה לבין כמות הלייקים, מי יכול לרגש יותר? ובמסגרת תחרות זו לצנוח אל עומקים תובניים. האמת, שכתבתי את דבריי חשבתי לעצמי. אף אחד לא אוהב שמציבים לו גבולות. אף אחד לא אוהב שאומרים לו לא. אף אחד לא אומרים לו מה מותר ומה אסור, מה האחראי ומה נטול אחריות. התורה הינה בעצם ספר החוקים הראשון שנכתב. חברה בריאה מבינה שללא חוקים על מה מותר ומה אסור, החברה מצויה בסכנה. מעניין לראות את ההתייחסות של המקורות היהודים לשיחה ולדיבור. הרב יונתן סאקס, משהיה הרב הראשי של אנגליה כתב, כוחן של המילים לברו עולמות ולהחריבן, הוא מוטיב מרכזי ביהדות. חזל, כשמם, חכמנו, זיכרונם לברכה. צפו שאנו נעמוד בפני המדרון חלקלק. והם כבר הורישו לנו שלל סיסמאות אותם משננים, מאז גן הילדים. סייג לחוכמה, חכמים יזהרו, מילה בסל השתיקה, ביטרי. רבי שמעון בן גמליאל אמר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה. והנה, בדמוקרטיה המודרית נולד הערך שאל חופש הדיבור. במרוצת השנים, אנשים יצאו להפגין ולהילחם בכדי לשמור על חופש הדיבור. נראה לי שמעט התבלבלנו. מתוך המאבק לחופש הדיבור שכחנו להציב גבולות של מותר ואסור. יש שיבואו וייתנו שהצבת הגבולות אינה צורך דתי, יש שיציגו את זה כמשהו מוסרי, ויש שייתנו שזה בכלל כלל חברתי. אבל הנה עולה שהאהבות המייסדים של הדמוקרטיה כבר בשנת 1000 789, wrote, the free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the right of man. Every citizen may thus speak, write, and print with freedom, but, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law. האפשרות להביה באופן חופשי ראיונות ודיות מאווה אחת מסחויות אחיה כרות של האדם כל אזרח רשאי כן לדבר לכתוב ולהדפיס באופן חופשי אחיה אחרי על שימוש לרעה של חופש זה כפי שיקבע בחוק מתוך הצרת סחויות האדם ואזרח שפורסמה בצרפת בשנת 1789 כמה שבועות אחרי שיתחילה מאפחת הצרפתית. נכון, פולי ואני יזמנו, אך האמנה של כולנו, כל אלה שבאו היום, כל אלה שיבואו בהמשך, כל אלה שמאמינים שצריך לנקות את השיח הציבורי. האמנה אין מטרתה לייצר חוק, מטרתה לייצר מוסכמות חברתיות של מותר ואסור. בעיניי, זה יותר מסמלי שאת ערב בחרנו לעשות דווקא במוצאי צום י' בתמוז. שלושת השבועות עד תשעה באב הם ימי הזיכרון. מה קורה לחברה שלא גוזרת על עצמה סייגים של מותר ואסור לא נגד אויביה אל אלא מאתגריה מבית אל מול האויב אנו יודעים להתייצב דיון בבית אנו לעתים שוכחים איך לנהל. בבית אין אויבים. בבית יש מחלוקות, יש דיונים, יש גישות וגם יש אמונות. החובה על כולנו לזכור. אין לי, אין לנו ארץ אחרת. אנחנו עם אחד. כי מי שמגן על הארץ הזאת בסדיר, בקבע ובמילואים כבר 31 שנה אני מבין שכולנו קיבלנו צו שמונה, לצאת ולהגן על חופש הדיבור. חופש כן, אך עם כללים של מותר ואסור. אנחנו עם אחד, ומחובתנו דווקא היום, לצאת ולהגן עליו. חכמים אמרו, חיים ומוות ביד הלשון. ולכן, בשלב ראשון בוני יצר אמנה של שיח נקי. צפתי פואלה שיוצ임 לכל הארץ מדרום עד צפון ממזרח ומערב בכל המגזרים בכל השבטים בכל הפילוחים. לא להבי אסקמות לא להבי ישוב מחלוקות להבי כללים שאיך הם רוצים ללעלת תסיח ומקומי שמטריד אותם בשלב השני נקבל על עצמנו להזיר בלשוננו ואת תובנות שאלו הן מה מפגשים ואין מה אינטרנט לזקק לאמנה את האמנה הזאת בשלב השלישי, נציב לכל מי שרוצה לקרוא לעצמו, נבחר ציבור. יג, יגיד, מקבל אני, ניתן לציבור ולתקשורת לבחור האם באמת קיבל על עצמו. יגיד, אני לא מקבל על עצמי, ישאל אותו הציבור, למה? זאת תכנית הפעולה. למה? כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו ברירה, חייבים לשמור עליה. תודה רבה.